Revolt în Rusia după incendiul devastator din Siberia, vrem capul lui Putin. De ce arule la cald video? Un protest spontan s-a declanat în Chenerovoc, Rusia, în oraul unde a avut loc incendiul soldat cu moartea a 64 de oameni, muli dintre ei copii. La faa locului a venit un guvernator, dar protestatarii cer o comisie specializat, pentru a determina circunstaniele. Oamenii cer demisia guvernatorului Amantulev. locuitorii din Chemerovo au cerut -i capul lui Putin de cearule la cald. Noi în pula am ales, au strigat unii, potrivit Agora.Md. Peste 64 de persoane, printre care în jur de 50 de copii, au decedat în incendiul de la malul din ora au aflat la aproximativ 3000 de kilometri est de Moscova. Potrivit informațiilor, centrul comercial nu avea autorizația din partea pompierilor. Vladimir Putin a fost în oraul Kemerov și a depus flori la locul tragediei.